والشوق يقتلنا، والغربة مثل النار بأحزان تأخذنا، ولا فعلنا شيء من يوم تغربنا، تهُمّن على الفاضي والناس تحسدنا والناس تحسدنا، <تصفيق> أنا مغترب مسكين ودمعتي شنا مشتاق لأحبابي كلام الصدق من يوم تغربنا قد كنا بانجنا بس ربي يسترنا، بس ربي يسترنا كنت أحلم الصالون والشبح بروحنا وأنا دعس سري والولا حد يسبقنا، كنت أحلم أبني بيت وأخطب بجارتنا جارتنا، وأفتح لنا دكان نحارفنا هذا الزمن ظالم ما كانوا يظلمنا وإحنا اللي نستاهل مفروض تعلمنا قيمة الفيزة لو زدت دينا وفعلنا مصدر رزقه وعشنا بديرتنا عشنا بديرتنا